Benvinguts al canal de vídeo de Paco Rivier. Anem a fer una pàgina web amb TidliWiki. Posem a la barra d'adreces http.twbca.titlispot.com Això ens porta a la pàgina web de TidliWiki en català. Cliquem al botó verd, baixa un titli wikibuit i desem el fitxer. Podem triar a quina carpeta el desem, si no es desarà a la carpeta baixades. Abans d'obrir aquest fitxer, amb el Firefox, instal·lem el connector SaveTitlers, tenim l'enllaç d'aquest connector a sota el botó verd de la pàgina anterior. Cliquem Continua la instal·lació, Afegeix i D'acord. També podem triar més opcions per a altres plataformes. Ara ja podem obrir el fitxer que hem baixat i començar. Abans de desar informació important, comprovem que podem desar els canvis. Al desar el primer cop, el connector ens informa que ha creat una carpeta TidliWikiLocations, que és l'única carpeta sobre la qual té permís d'escriptura, i que ens hi ha col·locat una còpia d'arxiu. Només podem editar des del navegador, els TidliWikis d'aquesta carpeta. La resta del nostre ordinador no estarà mai en risc. Per comprovar que podem desar informació, canviarem el títol de la pàgina. Desarem els canvis i veiem que tenim el títol nou. Si no és així, revisarem els passos anteriors. Per fer un títol nou, cliquem al botó Més... I escrivim i confirmem. I automàticament es desenen els canvis. També podem afegir etiquetes i organitzar la informació per temes i per colors. trobareu molta més ajuda a internet i a la, i a la nostra pàgina.